صباح الخير يا بنات صباح الخير يا ماما عاملة ايه انا الحمد لله يا حبايبي انتوا ايه اللي من بدري كده احنا مش كيلنا النوم يا ماما والله احنا اصحنا نايمين من بدري من بدري طب يا اخوكي ما حد شافه لا يا ماما تقريبا لسه هو نايم لسه نايم طب اما اطلع ابص عليه كده بسرعه واصحيه عشان يروح يجي معايا مشوار مشوار فين يا ماما مشوار يا حبيبتي هنروح نجيب شويه حاجات كده ايه انا كنت الصبح في السوق بشتري لكم شويه فاكهه وحاجات حلوه يعني ان شاء الله تبقوا تاكلوها بالهنا والشفه بس دلوقتي رايحه بس مشوار بسرعه بس انا وحمودي اخوكي بالتوك توك عشان خاطر اجيب شويه حاجات كده لفرح ولاد خالتكو ولاد خالتنا هم الاثنين هيتجوزوا مع بعض اه يا حبايبي اتنين هيتجوزوا هروح بس اشتري شويه حاجات لينا وانتم واخو اخوكي وخالتك ان شاء الله يا حبايبي ماشي يا ماما ما تغيبيش علينا ماشي يا حمودي يا حمودي ايوه يا ماما صباح الخير صباح الخير يا حبيبي اسحبها بقى يلا زي ما قلت عشان نروح بسرعه كده نشتري شويه حاجات عشان خالتك حاضر يا ماما تبسيبيني بس خمس دقايق كده انام فيهم مش هينفع يا حبيبي هنتأخر على البنات، قوم يلا بسرعة، الساعة لسه عشرة اهي، قوم يلا بسرعة عشان نلحق نروح ونيجي بسرعة ما نغيبش، حاضر يا ماما حاضر، حاضر انا والله كان نفسي دملي شوي شوية، معلش يا حمودي يلا اهو، حاضر يا ماما انا قمت من النوم اهو، روحي انتي بس سبقيني يلا وجهزي حاجتك على ما انا اغسل وشي ان شاء الله كده واجيلك على طول، ماشي يا حبيبي ما تغيبشي، حاضر يا ماما حاضر ماشي يا بنات خلي بالكم من نفسكم بقى على ما اروح كده ايه اشتري شويه حاجات انا واخوكم ماشي يا ماما ما علينا من نبي يا ماما اول اقولك ما تاخدينا معك احسن يا ماما عشان خاطري يا حبيبتي انت وهي عندكم جوه فاكهه وعندكم وعامله لكم حاجات حلوه كتير بصوا وافطروا الاول وكلوا اللي انتوا عايزين تاكلوه كله لا احنا عايزين حاجات حلوه حاجات حلوه اي حبيبي حبايبي بقول انا جايبه شويه حاجات حلوه جوه اهيت فاكهه وحاجات حلوه تانيه، الكل إيه انتو بس أنتي اختك على ماجي، انا مش هغيب ان شاء الله مش هتاخر، يا ماما انتوا عايزين نجيب مارشميلو ولا عايزين نجيب شيبسي ولا نجيب لوليتا ولا نجيب اي حاجه، لوليتا ايه؟ اوعي تجيبي لوليتا انت ولا هي؟ انتوا عايزين يجيوا لكم لوز وتتعبوا ولا ايه؟ سامعيني؟ اياك تخرجوا من باب من باب البيت، سامعه انت وهي؟ ويا عشان انتوا بتعملوا مشاكل كتير انا ماشيه يلا يا حمودي يلا يا ماما يلا يلا يا حبيبي واحنا هنقعد كده يا ست اهل من غير ما نعمل اي حاجه تعالوا نتفلك على التلفزيون ونستنى ماما على ما تيجي وتعالي نفطر الاول انا وانت ونشوف اي حاجه كده ناكلها لا كلنا ما اناش عايزه اكل الحاجات دي انا نفسي في اندومي اندومي ايه بس يا حبيبتي اندومي ايه بس يا كوكي ماما ما سابت لناش فلوس هنجيب اندومي منين لا انت لازم تتصرفي معايا تعالي نطلع ندور يمكن عاينه فلوس هنا ولا هنا ونطلع ندور عليها نشوف يمكن نلاقيها سايبه فلوس في اي درج ولا في الخزنه بتاعتها يمكن نلاقي الفلوس ونجيب اندومي ونجيب حاجات حلوه كتير يا بنتي اندومي اهو فلوس ايه مش هي لك راح تشتري شوية حاجات كتير يعني هتاخد الفلوس كلها معاها مش- مش سايبه هنا اي فلوس، لا احنا لازم نشوف نشوفلها اي فلوس عشان انا عايزه كله اندومي انا عايزه اندومي او عايزه ميشي ملو او حاجات حلوه كتير انا مش عايزه كل فكة وعايزه كل الحاجات انا عايزه بقى كل اندومي اندومي <laugh> خلاص يا كوكي خلاص بتعانا. تعالي ما نفكر في فكره حلوه انا وانتي نجيب فيها اندومي ونجيب فيها حاجه هن هنجيب من بقى ما انتي بتقولي ما فيش فلوس هنا تعالي ما نفكر انا وانتي نعمل ايه نعمل ايه نعمل ام نعمل ايه طب هقولك على فكره جميله يا بنتي يا كوكي فكره ايه يا جن بصي يا كوكي احنا مش ماما جايبه فاكهه هنا كتير وجايبه حاجات كده هنا كتير ايوه يا جن طب تعالي ناخد طبق الفاكهه دوت ونطلع نبيعه بره كأننا ايه احنا اللي كلناه قال طبق الفاكهه فينا حته جوه هي إيه حطنا طبق كده فاكهه مجهزة اتنين لما تعوزي تاكلوه ابو ايه كلوه وتعالي نطلع نبيعه بره هنطلع نبيعه بره عشان الناس يقولوا علينا ان احنا مجانين يا شيخة تعالي تعالي اما نروح ندور على طبق الفاكهه دوت انا وانتي ونروح نشوفه ونطلعه بالله واسكتي هتلاقي الناس هتشتري تعالي ما نشوفها بس ماما كي بقى تعالي ما نشوف طب يلا بينا تعالي ندخل المطبخ جوه ايه ده سفتي مش اقولتلك يا كوكي اه موز باموس وطفاح وفلاولا واستفنتي وعجاك كتلا تعالي يلا نكبهم ونروح نبيعهم طب يلا هنطلع هنطلع انت فكلك ان احنا نعرف نستني بيها اصلا ومن العبيط اللي هيستالي يا ستي قلتلك اسمعي الكلام تعالي يلا ناخد الطبق دوت ونطلع بيه برا ونحطه تنبي بالبيت ونقول يلا اي حاجة اي حاجة باتنين تنكني او ثلاثة كنان يا نهار أبيض اتنين جنيه ولا تلاته جنيه ومن العبيد اللي هيشتري بلوحده؟ اسمعي بس الكلام أو نخلي أي حاجة بكنو خلاص عشان نجيب ان تومي طب يلا يلا بينا يا جن يلا يلا اللي عايز الفاكهة اللي عايز الفاكهة يجي يستلي محدش عايز يستلي يا جنة احنا واقفين من زمان ومحدش عايز يجي يشتري خالص احنا هنعمل ايه مش عارفة يا كوكي مش عارفة ايه ده أنت بتعملوا ايه يا جنة انتي وكوكي ايوا اي يا لولي تعالي مش عارفة يا لولي تشتري اي فاكهة اي حاجة تاخديها تشت- تشتريها. انت بتبعوها؟ انت بتبيعوا بتبعو الفاكهه اللي امكو قيبه لكم بتبعوها؟ هي طان تعبير قوة ولا مش قوة؟ لا ماما مش قوة ماما مش هتروحي مشوار وسابتنا واحنا عايزين فلوس احنا مش عايزين فك احنا عايزين نجيب اندومي اندومي وبتبيعوا بقى الحكب كا بنبيع الحكب بجنيه واحدة بجنيه لو تعالى عايز اخوتي يا لولي والنبس نفعينا بقى بيعي خلينا تشتري مننا خلينا نبيعي دي ونخلص بقى ايه ده انا عشتيلي حاجه بجنيه طب اني راح اقول للماما كده تديني جنيه ادهولكم ايه ده انت حق اخدي حاجه واحده بس بجنيه واحد ياخدي خدي باتنين ثلاثه اربعه خمسه جنيه ولا حاجه خمسة أنا هاخد حاجات بخمسة جنيه إيه ماما ما جايبة الحاجات دي برضو عندنا كوا في الشقة، آه. هو أنا المفروض أصلا مشتريش حاجة من كده أنا ماشية أنا مش عايزة حاجة أنا ماشية ولا جنيه ولا اتنين جنيه ولا أي حاجة بقى انا ماشي خدي هنا يا لولي نعم خدي عودي معايا ده طب خلاص تشتريش بس اقعدي معانا متسيبناش بدل ما إحنا واقفين لوحدنا كده طيب حاضر هقف معاكم ومش همشي يلا. يلا نتي معانا يا لول افاك هاي عايزي. احترمي نفسك انت وهي بقول لك اه يا حلوه انا خلاص تبت لله ومعطش حرام فانتوا عايزين انتوا عمالين تنادوا عليك كده وزعلانين احنا زعلانين احنا مش زعلانين يا عم وحرام انت مشي من امشي من هنا يا بنتي بقول لك انا خلاص معدتش حرامني ما بتسمع ولا انت وهي ايه ده يعني انت تبت يا عم ايوه تبت يا حبيبتي انت دلوقتي عمالين تبقوا فك هدايات أيوة يا عم عمن نفعلها عشان عايزين نجيب اندومي وعايزين فلوس ومعناش فلوس خال. يلا طب يا حبيبتي يعني الحاجات ديت بكام؟ أي حاجة بجنيه يا عمو لو عايز تشتري أي حاجة أي حاجة بجنيه يلا انفعنا بقى ونعم علينا نفسك نفسي أجيب أندومي وأكل أندومي وأجيب حاجات حلوة كتير ماما مش ما سايباني فلوس خالص خلاص يا حبيبتي أنا هاخد منكو كل الطبق دهوت كله كده على بعضه ماشي اتفقنا ايه ده تاخده كله ينهى الابيض طب بكام بيه اللي انت عايزاه يا حبيبتي انا اخده منك بعشرين جنيه يا نهار أبيض بعشرين جنيه الحياة يا بنتي يا كنة بيقول لك جنيه أيوه يا بنتي يا كوكي اسكتي عشرين جنيه ده حرامي ده حرامي يخرب يا شيخة ما هو ما عادش حرام وبيقول لي بيقولك بيقول وما عادش حرامي يلا يا كنة عشان خاطر إحنا بقى لنا تلات أربع ساعات واقفين محدش قالنا أنتوا فين قال يا الحرامي ده طب يا ستي بقي انا هروح اديهوله وبعد كده انا خايفه يعمل فينا حاجه ولا ياخد الطبق الفاكهه يدناش فلوسه يا ستي لا ما احنا ناخد الفلوس الاول وبعد كده نديهوله الطبق الفاكهه دي كلها طب يعني انت عايزه ايه؟ احنا انا بقولك اهو يلا نديهوله خلاص طب يا عمو يلا يا عمو هتلنا العشرين جنيه الاول وبعد كده خد الطبق لا يا حبيبتي مو أنا مش عامل حسابي إن أنا معايا فلوس دلوقتي، تعالوا معايا آخد الطبق معايا، تعالوا معايا هناك في البيت وديكوا العشرين جنيه، اه اه ده بيقولك نروح معايا شيخة شفتي شفتي أنت ما بتسمعيش الكلام يا كوكي وعايزة تودينا في تهية يا ستي إسكتي. بيقولك ما عادش حرامي بيقولك يا كان هو ما عادش حلامي. انا عايزه كل أنتم امي بقى حرام عليك يلا يا عمو تعال تعال يا عمو مشي هنيكي معاه يلا بصلها اصبري يا بت بقولي اسكتي انتي انتي اسكتي انتي كده كيباني ولا يلا, يلا يلا يا عمو يلا يا عمو تعال خدنا يلا ودينا البيت هناك علشان تدينا العشرين جنيه طب يلا يا حبيبتي يلا يلا يا ماما يلا تعالي معايا انت وياي طب يلا يلا يا عم يلا يا بنتي يا جنه انتي ولولي تعالي انا مليش دعوه انا هروح انتي ماما انا مش رايحه في حته لا يا حبيبتي تعالي انت كمان هديكي خمسه جنيه لو جيتي معاهم اه؟ هلتتيني خمسة جنيه? بس الحاجة دي مش بتاعتي عشان تديني خمسة جنيه? لأ ما انا اديك خمسة جنيه كده إيه؟ اه? عشان انت شطوره وواقفة معاهم اديه مع اصحابك وبتحبيه. اه شكرا يا عم شكرا شكرا شكرا طب يلا بقى يا جنة. يلا يا جنة انت عشان نروح معاه. يلا يلا نمشي يلا يا عم. يلا يا عبابتي يلا. يلا عشان ناخد طبقة اهو هشيله هشيله عنكو. يلا تعالوا معايا ورايا عالبيت عشان اديك عشرين جنيه بدل الأمورة دي الخمسة يلا بقول لك يا حمودي ايه يا ماما؟ بقول لك يا حمودي انا لقيت حالي انا هو الطبق فاكهه واقف قدام بيت المعلم المعلم ابو دوم واقف قدامه بالظبط محطوط قدامه كده على باب البيت طبق فاكهه كده كبير شبه بتاعنا بالظبط، انت متاكده يا ماما يعني هو مفيش طبق بقى طبق فاكهه الا زي طبقك، يا حبيبي زي ما بقول لك كده بقول لك الطبق اللي عنده دوت نفس الطبق بتاعي، هو انا يعني تايهه عن الحاجه بتاعتي يا حمودي؟ طب وبعدين يا ماما ادخل بسرعة يا حمود شوف اخواتك جوا ولا لأ وشوف طبق الفاكهة اللى انا حطاهم لاخواتك قالوا ولا هو ولا لسه موجود ولا شوف ايه بسرعة حاضر يا ماما ادخل ابص على اخواتي حاضر يا رب يستر يا, يا رب يستر اما أشوف بسرعه يلا يا حمودي يا حمودي ايوه يا ماما انا جايه اهو لقيتهم يا حمودي لا يا ماما محدش جوه اه يا نهار ابيض محدش جوه محدش جوه ازاي يبقى هما راحوا عند ابو دومه يا نهار ابيض ابو دومه رايحلهم انا رايحه لهم انا رايحه لهم. رايح لهم هناك اشوف ولادي تعالى يا حمودي حاضر يا ماما حاضر يا ماما انا جيتلك اهو تعالى بسرعه يا حمودي اما نروح لهناك البيت طب يلا حاضر جايه وراكي يا ربنا يستر هو في ايه هو في هو كل ما نروح مشوار كده اخوات البنات دوله لازم ان يعملوا اي مشكله ربنا يستر يا رب يا رب استر يا رب الله يا حلوه انتوا ايه؟ ده يا, يا عم انت دخلتني فين؟ انا دخلتكم البيت بتاعي يا حلوين او ايه رايكوا في البيت بتاعي؟ بجد يا عم احنا عايزين ال جنيه نمشي وانا عايزه ال5 جنيه بامسك ايه يا انتوا يا بيت؟ انا جبتكم هنا البيت يا ولاد علشان انا انا دلوقتي غيرت النظام بتاعي من اني بقيت حرامي فلوس دلوقتي بقيت حرامي اطفال ايه يا نهار ابيض الحياة. بس يا بت انتي وهي بس انتوا هتجرصوني ولا هتفضحوني لازم أنا أحطكم نوم حلا انتوا التلات عشان أوديكم اللي بياخد الأطفال عشان يديني فلوس بدلكم عليكم بدلكم أنا مش عايز أطفال أنا عايز فلوس أنا عايز فلوس, انا عايز فلوس قال انتوا مفكروني ههديكوا الفلوس فلوس تاني عايز 20 جنيه والثاني عايز 5 جنيه <تصفيق> شكلك عبيط انتوا ايه اقعدي هنا يا بت بسرعه على ما اروح اعمل تليفون واكلم المعلم بتاعي عشان يجهز نفسه ان انا مدي له عيال عسل يلا مع السلامه انا قفلت عليكم الباب اياك حد يصرخ لهات ههديكوا حالا اهوت منوم منيامكم يا نهار ابيض شفتي يا كوكي الله يسامحك يا كوكي يا اختي الله يسامحك انت اللي بتعملي كده انت ليه اللي... انت يا بيت انتو هيا اسقطوا اسقطوا بقى اقفاء عليكم كدر اوديكم فداهية الحخونا يا ماما بس ماما طب بقى انت وهي ماما ازاي خلاص بقى هاي اخراسو حال حالة اكتمم اكتمم اكتمم ايه ده مين اللي مين مين ايوه ايوه يا استاذة ابو دوم افتى ايه ده مين مين من اللى بتخبطى ده ماما يا ماما الحينة! ايه ده ايه ده كوكى بنتى كوكى كوكى افتحى يا كوكى افتحي. يا بلطومه انا عرفت ان انت اللي خاطف الاطفال انا عارفه ان انت اللي خاطف عيالي ده انا هوديك في داهيه هوديك في داهيه لو ما فتحتش انا هه افتح افتح انا خليت حمودي ابني يتصل بالظابط شريف وهيجي لك حالا يقبض عليك ويوديك في 60 داهيه اه اه عبير هو انت اللي بره روحي منك لله روحي منك لله انت وعيالك انت عطل كده جايبه لي الظابط شريف منك, منك لله منك لله انا هنفد بجلدي بسرعه من الباب وراني اه اه بسرعه مم. انا هرجع لكم يا حلوين المره الجايه وهوديكوا في داهيه بسبب موقع عبير ده كل شويه تطلب لي شريف انا لازم اهرب من هنا وراح اشوف بيت تاني بس انا هرجع لكم تاني يا حلوين. هرجع لكم تاني يا حلوين. ارجع لكم ثاني يا حلوين ومش هسيبكم مش هسيبكم في حالكم ولا امك عبير دي هسيبها في حالها ولازم اخدكم واختافكم وهوديكم في ده. انا ماشي انا ماشي اه الحانه يا ماما بسرعه يا بنت قومي لها بسرعه حاضر انا جايلك اه جاي يا ماما عشان افتح لك يا حبيبتي ادخلي يا ماما ادخلي فتحتي الباب يا كوكي حاضر يا حبيبتي انا داخله لك اهو ادخلي يا ماما اه الحمد لله انطمنت عليكم يا بنات الحمد لله الحمد لله يا ماما ان انت وصلتي انت عرفتي ان احنا هنا ازاي من طبق الفاكهه يا حبيبتي من طبق الفاكهه اللي انت وهي جايباه هنا لحد عند ابو ظبي احنا ما حاجه والله يا ماما امال ايه حصل انت وهي الفاكهة عند ابو دومر ما كنتش عرفت اوصلكوا كان خلاص خطفكم وموتكم، ده ينفع، ما احنا اسفين يا ماما، احنا اسفين يا طنطي معلش، وانتي كمان يا لولي بتعملي ايه هنا؟ انا يعني هنا يا طنطي كنت واقفه معاهم بره، وعم ابو الحرم حرامي هلا اديكي خمسه جنيه معاهم وجيه، خمسه جنيه يا نهار ابيض يانا، يعني انتوا انت اي حد يقولكوا تعالوا اديكوا فلوس تروحوا له جري، انتوا كنتوا عايزين تودوا نفسكوا في داهيه؟ معلش يا ماما معلش اسفين معلش ماشي يا ابله انت وهي يلا بينا على البيت وهذه طبقه انتوا بقى اللي هتجيبوا طبق, طبق الفاكهه ده معاكم انا مش هجيب حاجه انتوا اللي تجيبوا معاكم انا رايحه على البيت يلا حصلوني حصلوني ولكوا حساب معايا بعد كده هناك وازاي تمشوا من غير ما تعرفوني ان انتوا رايحين تعملوا اي حاجه اللي حصل ده ما يتكررش تاني يا ابله انت وهي سامعني ولا مش سامعني حاضر يا ماما احنا اسفين احنا اسفين يا ماما ماشي يا حبايبي يلا انا ماشي انا داخله جوا بقى ارتاح شويه ماشي يا ماما يلا يا اصحاب عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير لقناه مامي كوكي ولايك كتير كتير لايك صباعه فوق عشان يجيلكوا كل الحلقات الكتيته بتاعتنا باي